Hei på vei, jeg heter Magnus Nord. I denne filmen skal jeg gi deg en del tips på hvordan holde gode PowerPoint- presentasjoner, og så skal jeg gå gjennom en del suksesskriterier som du vil tenke på når du lager en PowerPoint-presentasjon. Dette er den andre av to filmer om eksemplarisk bruk av PowerPoint. Den første, den handlet om hvem er PowerPointen for? Er det lærernes forelesningsnotater? Er det noe læreren bruker i presentasjonen der og da med elevene? Eller har PowerPointen en funksjon i forhold til at læreren har avgrenset ned pensummet slik at elevene leser PowerPointen i stedet for pensum av og til et forelesningen. Og så gikk vi gjennom digital studieteknikk så. Deler av innholdet i denne filmen er forskningsbasert. Det resterende er byggt på mine egne erfaringer og mine egne meninger. Jeg vil takke mine kollegaer Ilka Nagel och Eva Brattvold som har vært samarbeidspartner i forhold til utviklingen av dette innholdet. Og nå ska jeg komme med en del ting som kanske kan berike din video. Jeg sier ikke at min presentasjon er eksemplarisk, spesielt så er dette videobildet av mig som jeg har gjort plass på mange av slidene, i veien for å lage en eksemplarisk presentasjon. Dagens første tips. Ikke venn deg bort fra det publikum når du snakker hvis du Bøyer deg bort, så hører du automatisk at lyden blir dårligere, og sånn vil det også bli for ditt publikum. Så hold oppmerksomheten og fokuset på publikum. Eventuelt gløtt ned av og til på den skjermen du har foran deg, men bruk aldri den bak deg. Ikke les opp det som står på lysbildet, og spesielt ikke hvis det er mye tekst i lysbildet. Prøv heller å konsentrere om å formidle budskapet i det som står der. Identifiser ditt publikum. Du må vite litt om hvilke ord og begreper kan ditt publikum, hvor moden er de i forhold til det tema du skal snakke om. Du må tenke på forkunnskaper og kunnskapsnivå på de som skal være ditt publikum på din presentasjon. Så er det en del av oss som blir litt nervøse, begynner å svette litt i hendene før vi skal holde en presentasjon. Det som er min erfaring, det er at det er lurt å komme tidlig og forberede seg å være klar. Ta gjerne og mingle og snakke litt med publikum i stedet for å stå nervøs oppe på podiet og vent til vi skal starte. Jeg pleier å be folk å komme litt nærmere, altså et stort auditorium, så sier jeg ikke sitt på de bakerste radene for eksempel. Og så er det dette med å puste. Altså blir du nervøs, pust med magen underveis og så hjelper det selvfølgelig veldig å være godt forberedt til å holde dette foredraget. Et annet tips det er å gjøre presentasjonen personlig. Man har sett at presentasjoner som er personlig fungerer bedre enn tørre akademiske presentasjoner. Bruk uttrykk som du og dere. Jeg pleier å bruke for eksempel som du ser til bildet til venstre her, eksempler av meg selv og bilder av meg selv i presentasjonene mine. Humor Hu alltid grejt og ha med Cy device i en presentation det letter en del av stämningen. men pass på at du ikke blir flåsete och liksom bare satts på humor og gremme budskapet. men en liten bit humor er alltid gr grejt att ha med. Här är ett exempel. Je håt et, et f på en konferense med läre. Denne med modellen känner de igen för det känner de, de freste läre som Maslows behovspyramide. Så sier jeg jeg har min egen version av denne her og da sier at eh, dagens ungdom de setter eh, internett tilgang høyere kanskje enn mat og fysiske behov. Og eh, nå til dags er det også et problem med at de kanske også vil ha strøm. Eh, dette ga latter i forhold til forkant at vi skulle ha en Kahoot der jeg ville at alle skulle ta opp de visene sine. Et lite eksempel. Så är det en del som lägger in såna morotteckningar sånn som som jag lagt upp på skärmen här. Men det du ska vara klar över här at väldigt många av dessa morotteckningar, de är belagda med upphovsrätt. Jag måste leta ganska länge etter en som hade en creative commons licens där man kunde bruke det. Så var försiktig med att bruke innehåll som inte är upphovsrättsklarerat. Så er det hur jag håller denna presentation då. Jag håller i en sånna hållhållt sak som jeg kan ta neste lysbilde, forrige lysbilde og så videre. Trykker jeg til venstre så får jeg forrige, trykker jeg til høyre så får jeg dette bildet her. Det er den beste formen synes jeg å holde presentasjon med. Hvis du ikke har det, så er det jo mulig å trykke på venstre musknapp på musetasten. Her så trykker du på musa på venstre, da går den til neste lysbilde. Men høyre, da kommer det opp en meny og så kan du velge å gå tilbake. Når jeg ikke har denne muspekerne med meg, så eh, bruker jeg ofte piltastene. Det vil si at jeg trykker på pil til venstre for å ha forrige slide, og pil til høyre for å gå til neste slide. Vid også at du kan trykke på spacebar på tastaturet for å gå videre til neste lysbilde. Ikke, eh, hvis du vil ha oppmerksomheten knyttet til deg, så kan du ta ett blankt lysbilde, sånn som dette. O da kommer oppmerksomheten rett og slett på deg. En annen fin måte å det på, hvis du ikke har lagt inn et blant lystbilde, men finner ut at nå vil jeg ha oppmerksomheten på meg som foredragsholder, da trykker du på Punktum. Og når du trykker på Punktum, da pauser du presentasjonen, og så blir alt helt svart. Du starter presentasjonen igjen ved å trykke på Punktum en gang til, og så er du tilbake i presentasjonen din. Så punktum fungerer som en pause for presentasjonen din. Så vil jeg anbefale å bruke presentasjonsvisning. Det dere ser på skjermen her nå, det er jo den store bildet som vises for alle. Men på min skjerm, der har jeg noe som på presentasjonsvisning. La oss se hvordan det ser ut. Bildet til høyre, er jo det som heter duplisert lysbildefremvisning, slik at det er det som kommer ut på videoprosjektøren. Men jeg kan også ha noe som heter presentasjonsvisning, da har jeg en annen skjerm enn publikum mitt. Og det jeg ser oppe i høyre hjørne, det er det näste lysbildet som kommer, så vil han ha en overgang til det neste lysbildet, så kan jeg ha det. Og som dere ser under det lysbildet, så kan jeg også ha mine egne forelesningsnotater. Hvis det er punkt, ting jeg vil si om det lysbildet jeg snakker om, som ikke står på lysbildet, så kan jeg ha det i mine egne notater. Og där jeg skriver inn disse notatene, bare for det, det er dette vinduet som ligger lengst nederst på skjermen her. Her skriver jeg in forelesningsnotatene. Jeg har muligheten til å den så stor jeg eventuelt vil. En viktig person innenfor multimedia og læring det er Richard Meyer. Han har laget 12 prinsipper for multimedia og læring, og mange av de prinsippene skal vi bruke i denne filmen. Vi har allerede brukt en del av dem, og vi ska bruke en del flere i presentasjonen. Jeg har på en måte hatt Arne Krokan genom min akademiske oppvekst som akademisk forbilde. Jeg synes han er god til å holde presentasjoner, og Bevisst eller så har jag kopiert måten han bruker PowerPoint i sine foredrag. Så leser jag en del av vad Arna skrevet og da ser jeg at Arna han är påvirket av Cliff Atkinson. Han har referert til Cliff Atkinson mange ganger. Han har skrevet boka Beyond the bullet points i forhold til bruk PowerPoint og han har jobbet mye hos Microsoft. Og når jeg går og tittet på Cliff Atkinson, så ser jeg at han i veldig stor grad er påvirket av Richard Myers og hans prinsipper for multimedialæring. Her er det to filmer. Den til venstre, det er en film av Richard Myers som han holdt på Harvard University, som er ganske lang. Hvis du vil ha kort versjon, så har Universitetet i Agder lagt tre flotte filmer på tilsammen 10 ti minuter som du kan få med dig mer om Richard Myers prinsipper for multimediaundervisning. Her er multimedia prinsippene til Richard Myers. Det er ikke nødvendigvis ment at du nå skal lese disse prinsippene, men dette skal være et eksempel på at man har alt alt alt for mye tekst på en et lysbilde. Det som er viktig det er å dele opp stoffet, og det sier Richard Myers, å dele opp stoffet og ikke ha for mye tekst på en slide. Text kan flyttes fra sliden till kommentarfältet. For exempel, hvis meningen är att eleven ska bruke powerpointen till efterarbetet sitt, så kan man ge ifrån sig powerpointen och så kan det gå i kommentarfältet. Så vi ser för exempel går igen och visar hur det dette kan se ut. Så går jag igen här i kommentarfältet och så tittar det här att här kan jag lagt in allt dette här i kommentarfältet på denna presentationen. Powerpoint sin store styrke, det er det visuelle. Det er dette må bruke bilder som er det virkelig gode med Powerpoint. Og er det virkelig sånn da, at et bilde kan si mer enn tusen ord? Ja, i mange tilfeller så kan vi si at svaret er ja. Et godt bilde gir en god oppfattelse av det tema som presenteres. Her er et eksempel. O här er et annet eksempel. Nå bør jeg egentlig være litt stille for nå sitter dere og leser vad som står på bildet. Og där tar jeg oppmerksomheten tilbake igjen. Ofte så kan man bruke et bilde på skjermen alene som utgangspunkt for diskussion. hvis man ikke bruker denne punktumfunksjonen som jeg viste for litt siden icke bruk kulepunkter och detta här blir kanske ett chock för en del av dere, for det er för det är ju vanligt med att powerpoint vi är kulepunkter men jag ser på mina egna presentationer så har jag brukt mindre och mindre kulepunkter och nå är de nästan borta fra mina presentationer och det är fördi att det är en slags uppramsingstanke vet ni vilka tankar microsoft hade när de lagde powerpoint första gången absolutt ingenting. Det var den, dette lysarket fra overheden som de skulle lage en ny version av, og da fant ut på att kulepunkter var noe fornuftig. Så blir det kanskje dette litt for radikalt for en del av dere, at man nå plutselig skal slutte helt med å bruke kulepunkter. Så da er regelen bruk maksimalt fem til seks kulepunkter, og det må ikke være veldig mye tekst under hvert kulepunkt. Flytte som sagt heller til kommentarfeltet hvis du ska ha mye text. Lag din personlige stil. Lag en forutsigbarhet for dine elever slik at de kjenner igjen presentasjonen fra gang til gang. Ett godt sted å gå og titte på eksempler på gode presentationer det er slideshare.net. Ubeskjeden så har jeg lagt ned en eksempel der du finner mine presentationer uten at jeg ska si at de på noen som helst måte er perfekte. Et annet sted, det er å gå på noteenpoint.com. Där finner du eksempler på veldig gode presentasjoner. Og så tar du litt her, og så tar du litt der, og så lager du din egen stil i forhold til presentasjonene dine. Bruk samme design gjennom hele presentasjonen din. Ikke ha ett design på ett lysbilde, og så noe på neste. Og du bruk den samme fonten da, på alle alle lysbildene i presentasjonen din. Det blir veldig slitsomt hvis du hele tiden bytter mellom forskjellige fonter, men finn deg gjerne en god font som du liker, og bruk den konsekvent som kanskje er litt annerledes enn hva alle andre bruker. Men ikke bruk sånn som presentation som står nede i høyre ørne her. Det er veldig slitsom fond å lese. Om du ikke er en ekspert på design, så kan PowerPoint hjelpe dig med PowerPoint designer eller utformingsideer, som man heter på norsk. Når du sätter in et bilde i presentasjonen din, så kommer det automatisk opp til høyre, som du ser her, så kommer det fram en designer som prøver å hjelpe deg med forskjellige designerløsninger som kan være løsningen på din presentasjon. Hvis den ikke kommer opp automatisk, så kan det hende at du ikke har Office 365, eller så må du gå på Utforming, og längst til høyre så finner du knappen Utformingsidéer. Den er veldig fin, men pass på å alltid bruke samme design da, på lysbildene dine der ute resten av presentasjonen, hvis du velger å bruke denne ordeite funksjonen. Ja, lik design er viktig, men det er også variation og i hvert fall i måten man bruker lysbildene på. For eksempel en presentasjon med bare kulepunkter etter kulepunkter etter kulepunkter er drepende kjedelig. Så prøv å bryte opp litt i monotonin og ha litt forskjellige typer lysbilder er min anbefaling. Så er det dette med å fjerne distraksjoner. Det er kanskje Richard Myers viktigste princip. at vi ska ta vekk uriktig uviktige ting, sånn som forstyrrer kommunikasjon. Så bildet av meg er nå tatt bort for at det ikke skal forstyrre det. Det er et valg jeg har gjort i denne filmen, at jeg har å ha med dette bildet, men det er ikke noe tvil om at det er med på å trekke oppmerksomheten bort fra budskapet. Og tips da er ikke bruk utformings- og bedriftspresentasjoner. Jeg skal vise noen eksempler på det. Her er Høgskolen i Østfold sin standardtittelside som selvfølgelig institusjonen ønsker at man ska bruke, men det ødelegger i stor grad mulighetene for kommunikasjon. Dette nede forstyrrer, og logon den kan du ha med på førstelysbildet, og så er ikke den interessant etterpå. En annen eksempel som er ganske forstyrrende, det er hvis jeg skal nå gå inn og fylle ut den här med etternavnet mitt, avdelingsnavnet mitt, datoen på sliden og nummeret på sliden. Dette med dato på sliden og nummeret, totalt uinteressant. Det er bare med å forstyrre kommunikasjonen. Her har jeg brukt en design-mall som ser veldig koselig ut. Hvis du jobber i barneskolen så fikk du sannsynligvis lyst til å bruke den med en gang. Men men tenk på at det som er rundt, det er forstyrrende i forhold til kommunikasjonen som skjer på lysbilde. Flere eksempler, koselig med en hund som kommer løpende, men har det egentlig noe med budskapet i presentasjonen å gjøre? Og igjen, huske koselig det, men igjen. Her er et annet eksempel. Det er ser jeg mange, og relativt proffe forelesere, som bruker sånne utformingsdesign- temaer. Det anbefaler jeg å ikke gjøre. Det er bare til forstyrrelse. Og det verste vet, det er når bildet ligger oppe på tema og tema ligger i bakgrund. Så skal jeg rett og hvordan du fjerner dette tema. Hvis du klikker ut i margen på lysbildet, høyreklikket, og velg Formater bakgrund. da får du en et valg borte til høyre, og så går du og trykker på Skjul bakgrunnsgrafikk da får du i hvert fall vekk denne fæle design malen som ligger bak på lysbildet. Richard Meyer han sier at vi lærer dypere fra ord og bilde sammen enn vad vi klarer fra bare ord tekst alene. Vi lærer best hva en katt er om vi ser ordet katt sammen med en av en katt eller en tegning av en katt. La meg vise noen eksempler. Her er et godt eksempel på en katt og et ordet katt rett over. Dermot dette her har Richard meier forsket på og det er slik at disse ordene står for langt fra hverandre til å skape optimal læring. Selv om vi hadde tatt piler så hadde det ikke vært en god løsning. Dette hadde vært en bedre løsning, där man presenterer ord og bilde ganske nærme hverandre. Og det er faktiskt noe å tenke på når vi presenterer for exempel skjemaer i Excel der forklaringene står långt borte til høyre i forhold til kakediagrammer og søylediagrammer og lignende. Ta bort det unødvendige, det er også en av da, til, som sagt Richard Myers. Fjern ting som ikke er med på styrkekommunikasjon. Her er ett eksempel som jag bare måtte ha med. Dette er et forferdelig lysbilde av akkurat det samme som jeg har sagt nå. Det er alt for mye der, alt for mye som forstyrrer. Du sitter for eksempel sannsynligvis på denne pumpa som går opp og ned nå, som er viktig en del av forsøket til Richard Myers. Men for dig så er den bare forstyrrende, for det er det som fanger blikket ditt for øyeblikket. Så ikke gjør sånn som det här. Så har Meyer en annen uttrykk som han kaller information overload. Han mener at ofte så har vi en tendens til å putte alt for mye informasjon in i en slide. Han sier at vi lærer bedre fra bilde, animasjon og fortellerstemme, det er jo sånn som jeg gjør nå, enn bilde, fortellerstemme og text Og det er på en måte også det jeg gjør nå. Når vi får tre ting samtidig, så er det med på å drepe kommunikasjonen og konkurrere hverandre i senk. Så tänk på detta her. Det er ikke sikkert det alltid er så lurt å både ha fortellerstemme, tekst og bilde i slammersleiden. Forutsigbarhet er viktig i PowerPoint. Vi er vane med å søke blikket, for exempel øverst på skjermen, for å finne en overskrift. Så ikke bryt tradisjonelle konversasjoner i dine PowerPoint-presentasjoner. Så er det kanskje mange av dere som ikke klarer å lese denne, så dere må tenke på det med å tenke på kontrast. En gang i tiden lærte jeg at det er lurt å bruke vær sin ende av fargesirkelen når man velger farger å bruke. Så tenk lesbarhet når du lager dine lysbilder. Dette var eksempel på en fæl løsning med grønn og gul sammen. Og så har vi jo en del av våre brukere som rett og slett er og de sliter for exempel med å se på grønn og rød sammen og så videre. Så det er også noe å tenke på i presentasjonen din. Så er det mange som tar bilder av lysbilder. De bruker for exempel på OneNote-appen, så tar de bilder med den av dine slides hvis ikke du har gitt ut presentasjonen på forhånd. Og da er det ikke lurt å bruke svart, for da finnes, fungerer ikke den automatisk utklippfunksjonen, slik at de må håndklippe lysbildene in i notatene sine. Skjermutklipp er jo en flott funksjon hvis du ikke bruker mobiltelefon. La meg vise denne. Jeg går in i PowerPoint, og her skal jeg ha et skjermutklipp. Da gjør jeg klar i bakgrund, det jag skal ta bilde av, for eksempel referansene til denne presentasjonen, så går jag in i PowerPoint och så trykker jeg på «Sett inn», «Skjermbilde», og så velger jag «Utklipp». Da minimerer skjermen seg, og så blir det melkehvit, og så kan jeg ta med meg over eh, dette lysbildet, eller dette utklippet som det er nå, in i presentasjonen min. Personlig så bruker jeg veldig mye denne funksjonen med utklipp in i presentasjonene mine. Og hvis du er redd for at om dette er lovlig eller ikke lovlig, så kan de fleste sammenhenger bruke det i forhold til sitatsretten i opphavsrettsloven. Lysbildeoppløsning er også noe å tenke på. Du må tenke på om du har en skjerm med standard 43 3 oppløsning, eller en widescreen projektor eller en widescreen skjerm med 16-9 oppløsning. Det kan du velge på utforming og lysbildestørrelse, der kan du velge vilket format du bruker. Disse tomme områdene over eller på sidene er forstyrrende i forhold til kommunikasjon så var varsom med det. Andre ting jeg synes du skal være varsom med det er å bruke for mye animasjoner. Hvis det ikke er en mission med animasjonen så bør den kanskje ikke være med i presentasjonen din. Blinkende lys og lyder er også kanske ting du ikke ska ta med eller være forsiktig med. Og overganger mellom lysbilder, det skal du bare bruke hvis den overgangen har en funktion. Hvis ikke så kan denne fancy-greinene, den kan være rett og slett forstyrrende. Så har vi vel kanskje alle opplevd at en presentør, han skal vise en film, og så legger den som det sier, altså den er ikke lastet ned, den er ikke buffer på forhånd. Et godt tips da, det er å faktisk laste ned filmen på forhånd og sette den in i PowerPoint-presentasjonen din. Det gjør du ganske enkelt med at hvis du går in på YouTube for exempel så går du in etter www punktum, og så skriver du SS, og da får du lastet ned filmen, og da er du ikke avhengig av internettforbindelsen når du setter den filmen in i presentasjonen din. På denne YouTube-filmen som står her, så viser jeg det mer spesifikt. Bruka bilder er kanskje det som er i hvert fall det målet jeg har i forhold åt meg selv i tiden fremover, at jeg skal bli flinkere til å bruke bilder i presentasjonene mine. Det du skal være forsiktig med da, det er det vi nettopp snakket om, dette med 4-3-formatet. Her ser du bildet i 43 3 format som er satt in i en widescreen PowerPoint-slide. Det jeg absolutt ikke må gjøre da, det er å dra bildet ut, som du så nå, så ble jeg ganske mye tjukkere. Og det er ikke en god løsning å dra endene ut så det blir større. Et godt tips det er å bruke snakkebobler, det er jeg personlig er veldig glad i. Og så gjorde jeg på Richard Myers da, nå bruker jeg det på meg selv her. Så her kan man legge in snakkebobler som du finner inn i på under Set in i PowerPoint. Så kan man, hvis tveseskjermene for exempel var lite viktig i dette bildet her, så kan jeg gjøre bakgrunnen litt gjennomsiktig. La meg også visa det veldig rast. Jeg trykker på objektet, høyre klikker på denne tekstboksen, går på formater figur, får opp här borte til høyre, där får jeg gjennomsiktighet, og der kan jag gå opp og ned på hvor gjennomsiktig dette bildet ska være, og nå sør jeg at nå er det nesten ikke gjennomsiktig i det hele tatt. Tilpass sånn at lesbarheten blir høy. Men vad gjør jeg hvis jeg ikke ikke har tilgang til de bildene jeg da ønsker å bruke i presentasjonen min som skal formidle et budskap. Ja, da kan du ta bildene selv, det gjør jeg veldig ofte, tar et bilde og setter inn teksten selv, kanskje rett og slett står sånn og så gjør meg klar til å tenke hvor teksten skal inn på selve bildet. Man kan også bruke bildedatabaser eller bildetjenester. Her er et eksempel, her har jeg et bilde som jeg skulle til programmering i MOOC, og jeg hadde ikke noen bilder av unger som programmerte, så da brukte jeg dette bildet her. Tjenester som du kan bruke for å få tak i bilder er for eksempel Flickr. Det er en delingstjeneste for bilder, men da må det være viktig at du går på foto, sånn som jeg viser på bildet til venstre, og velger Creative Commons lisenser. På Høyskolen Østfold og mange andre utdanningsinstitusjoner i Norge har man tilgang til noe som heter Colorbox, det vil si at man kan hente temabilder. Studentene våre kan få en education license, da kan de hente bilder til sine presentasjoner, men de kan ikke legges videre ut på internet. Vi forelesere får tilgang til en professional version og der kan vi hente ned bilder som vi igjen kan legge videre ut på internet slik sånn som det forrige bildet jeg viste. En annen flott tjeneste, det er Unsplash. Där kan du gå inn og hente masse bilder og alle disse bildene er gratis og fri til bruk. Opphavsretten er klarert. Så til slutt les korrektur før du sender ut presentasjonen din til verden. Jeg som er dyslektiker ber jeg en kollega om å lese gjennom og titte på presentasjonen sånn som jeg har gjort her i dag før jeg bruker den ut av. Her er kildene som var utgangspunktet for denne presentasjonen. Jeg håper dette har vært lærerikt og noe du vil ta i bruk i din egen praksis i fremtiden. Ha det bra!